Je zielena, bo je pochosiena je zielena, bo je pochosiena Civčenie červene, civčenie červene, bo je czervene, Civčenie červene, civčenie červene, bo je nielubene. strany. Bojen je ľubene na obi dva strany. Co neľuboval, co neľuboval, šuhaj malovani. Co neľuboval, co neľuboval, aj malovaný. Domu pozme Poprišli Dřivočky Pozme Domu pozme Poprišli Dřivočky Použnit na nebi Použnit na nebi Len jednej chvístočky Použnit na nebi Použnit na nebi len jednej chvístočky Lendota jediná na nebýš vícila. Lendota jedina, na nebýš vícila. To, že moja lúboj, to, že moja lúboj, to, že moja lúboj, to, že moja to, že moja lúboj, to, že moja